<דיקטטורה> הדיקטטורה הנוכחית, 2011, קוראת לעצמה דמוקרטיה. היא משכנעת את כולנו, שזו הדיקטטורה שלהם. בהם אלה שרוצים לשאול מנית הגדולה הזאת, ויש להם אפילו את הזכות לקבוע ממה, מתי, איך, למה, כמה, ומה. נכון שהם לא באמת קובים, אבל התחושה מכילה עליהם. יתרונות, הם לא נוכחים. מי שמשתף פעולה עם הרעיון הדיקטטורי הדמוקרטי, חי חיים, סבאים, בואו נאמר, הוא אוכל, הוא שותה, הוא מתלבש איתן. הוא אפילו פעם, סקס בשבע, בשפה, כמו שהוא רוצה, בעיקר. בית, בסדר, אחרונית, חסרונות. 40 שויות שבועיות לעבוד. אתה צריך לעשות מה שאומרים לך um, אתה קונה לעצמך את האוכל אתה קונה לעצמך את המים כן 2011 אנחנו משלמים על המים אתה צריך לקנות לך מכונית, אתה צריך לקנות לך ביטוח אתה צריך לקנות לך ביטוח לאחרי שהיא פסיקו לתת לך לעבוד מ-60 ל-50 אחרי לך כמובן ש... אתה החלטת, שעשור לך. ואסור לך לסתות ימינה או שמאלה. אם אתה סותה ימינה או שמאלה, אתה מוקצה. בהתחלה מקצצים לך בחשבון בנק. 150 שקל, 250 שקל, 750 שקל, 30 שקל, כנסות על כל מיני תעדורים שאתה לא עובד לפי אחד, לתייסה, בזמן שהם אדומה, יש לה הרבה כסף. אתה ככה. יש לי זה קדאי שמי שומח יותר. ואני אולי אתה, גם אתה צריך חסים קבורה בתיחוד. אבל גם אתה צריך ש, אני כתור אתה הילדים. נכון, אתה אכלת, אתה אכל. את הילדים, והם יגדלו בגיל שלוש. אתה צריך ליזהר עם התבל there, גם חובה. וטוב, זה אתה מחליט, הכל בידיים שלך אתה קובע ואתה קבעת שאתה חייב לשלוח את הילד שלך רק לבית ספר הוא חייב ללמוד עד לפחות כיתה אז אולי יהיה מותר לו לעבוד אם הוא ירצה ואחרי זה הוא חייב לשרת בצבא זה לא משנה אם אתה אנגלית, שרצתי, ירמני בצבא שלך עושה מה שהדיקטטורה אומרת, גם מתי ישראלי, וחושב שהצבא שלך אחרי שאתה אומר. כמו כל שלטון, אמרת הדיקטטורה הנוכחית על כמה רגליים, בשבירה כמו כל שלטון אחר. היא אומרת פי כמה שקדמו אותם הדיקטטורה דמוקרטית מביסה מלחויות אך אינה מדיחה מייחידה, עובדה, לא תמיד היא מצליחה בכך. דמוקרטית הדמוקרטית יותר תמיד במאמץ מקומי, לייציר לך עצר מדינה אחרת, <coughs> בנים 2 ובנים קלקלי חסינת משברים מקומיים בין אם משברי טבע בין אם משברי טבע, טבע. אח נותן לי קרוס <coughs> ואני את כולם בזמן משבר גדול שום משבר טבע גדול ישרי משבר אל칼י באותו כאן אנחנו חיים זו השיטה הנוכחית. גם אני חושב שהיא טובה מקודמתיה. גם אני יודע בדיוק כמוך שהיא לא מספיק טובה אז כדי להתקדם הלאה במסע האנושי המצורכים וחייבים להרשות לעצמנו לפקפק בדמוקרטיה בדרך שבה היא מתנהלת לחפש פתרונות לעובדה שלו כולנו סבירה צורם איך שרעבד וחלקנו אף סבלת בלידיים איך שרעבד כן אנחנו נעשה בכל מכנך עדוקה ככל שתהיה דמוקרטיה דיקטטורית בטוחה בעצמת הכל שתהיה בעלת יכולות פנומנליות להפנות את הקסים תמיד למקום אחר השכן השם הכלכלה השמה האבטלה השמה המטבע השם השירים השנים העניים השנים המושכלים השמים, הלא מושכלים אשמיים. את המשפט אשם, המשטרה אשמה. אף אחד פה לא אשם. אבל עדיין. זה לא משיפור. שינוי. התקדמות. הליכה באיזשהו כיוון. זה כבר עומד במקום אני לא קונה את זה שהדמוקרטיה מוכרת לי, שזה מתקדם, צריך להביע החוצה את מורת הרוח. ואני לא יודע כמה קפל שיש צורך מה נחשוב רגע? שינוי מהותי שיביא להתקדמות מהותית בתפיסתנו את עצמנו כחברה ששולקת בעצמם. אנחנו תפיסתנו כחברה ששולקת בעצמם.